Am mă trecut Rău, mă, bă, și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Samp. <coughs> bă de data asta suntem aici alături de Loris Bună seara Loris God Cică Loris <laughs> și vrei să vă arătăm și noi joburile noi Care au fost adăugate Adică un job nou și un update la un job La fish mai exact și să vă zicem cum faceți 100 de miliarde în câteva minute am găsit noi un bug aici, numai că dacă vreți să vă meargă bug trebuie să dați acolo pe butonul de like, să prindeți clopoțelul și să fiți abonați, dacă nu, nu vă merge Nu mă? Da, da, da, eu am dat dinainte Păi te-ai făcut bani dinainte să fac clipul ăsta, nu-i corect pentru... Da. Ia, uite, ce fac mă? Ai Bă, stai așa, ai de huner. trebuie vă se de... Lasă-mă, mamă, de mascare <laughs> Hai hai sa mergem la fișca mai mai curios cu update-ul Ba nici eu nu stiu care e faza cu update la jobul la fish uh, Azi Loris că ce s au adăugat? Salut, ai fost test leader, hai ca e leader dacă? e Cum ar fi sa poți să prindi acum pe mai multi, ma? Ba, nu m-am uitat nici și gen după bază, da? du să te duci sa-i vinzi, cand ai tu chef, sa-i vinzi, sa-i vinzi Am inteles ca poti sa prindi si caracatițe ta si alea Caracatiță. Da, coral ce faci, umbița plus 9? Mama, bugat un umbița plus, mă? Da, dar stii unde e uh, fișul acum? Unde? Bayside. A, ah, nu e aici. Da. Pai, ia ce am, ce am, ce am, ce am, ce am, ce am, ce am, ce am, ce am, ce am, ce mergem. ce am, ce am, ce am, am dat suscribe no, Suscribe Da mă, dacă dat suscribe Vă dau, uite, pay 74, 4, 2, 3, 2, 3 Vă dau bani Când ești lângă mine, a, ah, ia Ce vom îmbogățiți Băieți, dacă vreți modpack-ul găsiți pe serverul de Discord Serverul de Discord îl găsiți în descriere E un mod pe de iarna low PC PPS boost Tot ce trebuie Ia, că ajungem cu aia Maa, dă repor repede nu se poate, să nu se ajuns Ar Blocat admins sunt blocat, help, ins Hai că cineva Bună sunt. Gata Nu se eu mă e departe rău jobul ăsta Și sigur așa luat cu coaie, și știi cum ca pe GTA 5 gen Pai i-a zis, Să a zis e ceva asemănător am adun peștii inventar si când ai chestii de i să-i vinzi Dar fișme. ar fișme să fie gen doar comanda, slash fish Ce duce timpul, iar dai slash fish, iar se duce timpul, iar dai slash fish Spui de ce? Ca să-ți parmezi Ca să-ți de gen lași calculatura prins și parmează singur Totuși, aia mi mesaj Bă, dar nu e ăsta cu aia, nu e în Bayside Nu? Jobs sau ăsta e? A, ah, industrial Fisherman, mă! A, nu, e alt job? Al job, cu aia, da. Mm. Ăsta e. <coughs> Pai bă, și nu trebuia să ne cumpărăm înduță sau ceva? Nu știu, n-am nicio idee. Hai ah, de probleme, să vezi când mergem degeaba, cu aia. Cred că trebuia să ne luăm înduță. Hai să vedem. Dacă e ca mine și ca GTA chiar face și costă o grămadă de bani. Ar fi mișto. Pe aici la miner mo, până am făcut eu 100 de ture de miner, am făcut vreo 15 milioane 15 pe Numai din coul, că l-am vândut aici. Mineri. miner? Pe, da. Să mor tu ca faci așa mult. Si 100 de ture la miner le faci le faci imediat. De zic pe au dar stare la Job Gold nu dacă erai. Pe server A, că s-a făcut tati. instant? Da. Nu era, era. Am mi-a stat, mi Am apucat, și eu atunci de-am vândut, atât am a apucat să ajung de la LVPD la job. Și când am ajuns acolo, după ce am vândut, s-a și terminat. Bun, oricum. merge ăsta. Bebe, în ăsta. De te <laughs> de ne, de da-i jos de de ne, gata Da, de ne, de ne, de dacă tot au făcut asta, puto să facă și ei inventar coi. Bă, nu cred că vrea. Păi da, să lasă pentru range. Unde de aici? Păi păi și nu e nimeni aici, coi. Ești pur să simplu face nimeni. Ce job e ăsta, Y? Nu, Y. Ha, ah, un primit undi se. Slash fish. Uite la punctul roșu. Ah, din altă. Aha. Bă, o <laughs> ca nu, A dispărut mașina. Stai că da pe lângă ăla. Nu dintre nimeni. Ha? Bună. S-ai de la fan Hai ca nu nu aici Hai mai bun Ma direct trec ce-mi aici ești nebun? Aaaa, știi cum e mă? Trebuie să te plimbi dintr-un checkpoint în altul Să pescuiești Ma dar eu nu l-am <coughs> aici, eu l-am la mama dreapta da. <coughs> Uite fel, am la prins la un grupper Acum iar dau fish <coughs> Aici merge făcut cu hack-ul ăla gen, Checkpoint Ah, un alt promovare. A, <laughs> <chi -t. laughs> A Par, Poate iau <laughs> bani cu aia pentru promovare citi, cum ar fi? Bă, ce râde, sincer Aia e mea. <laughs> Mi-a dat 300 de metri cu aia Dar cred Bă. că e numai zona asta aici, mă Ai mișto Da, așa aici. de câteva ori și după aia, dar cum vezi pești? Grouperi, numai grouperi de aștia prinde De mult A, e de până la mea, 240 de metri Cum văd ce-i ăștia am prins Și am răspuns de raș, pot să-mi cum a răspuns mă pe rage? Păi nu știu, am prins un Gruper am prins și eu Am prins nu mai știut ce-i, a râs oricum dar chiar mi-a râs, y, e, cu pula, nu este ăsta e In Bă, dar nu mi-am mai ce check point mii Păi dai slash fish, trebuie să dai slash fish de fiecare dată asta da, e naștă Ia, uite, ba aici, slash fishes Fishes? Ia Aaa, sell ia. 56, 56 de praf. ca unu Da, bă, bă, suntem pe SAMP. Mamă, uite, o steluță de mare, vreau să prind una de-aia Băi, așa... face o Grămadă de bani, pe da, da, știi care e faza? Că nu pe mai au niciun rost, celelalte joburi, practic. asta e clar. Dă-ți seama, dar... Undița cum o upgradezi? Golden Snapper. Ce dracuiesc? Cum upgradezi undița, mă? Tot acum. 400k ești prost? Ce <laughs> prins, mă? Golden Snapper. Al doilea. Al doilea e 400k, cred că dacă l-ai... 400 de la vreun milion, un caca, coralul 2, turna 3 și stelulța vreun milion. 5 și aia ca un pește. Nu poți să-i dau roșinea, cred. O, asta are steagul cu România pe el, what the fuck Care? GeoHot 1, are steagul cu România pe el. <cute> cred că -am am dau clan, e interesant. Cred că e Nu o dau clan pe care să gen de vehicule, să mă duc cu un nerege. Teleport, nu merge la asta. Nu-mi Am 200 de metri. Dă-te-mă în mea, nu mai da. O oh, Urz, vorbește. Re. Re. YouTuber, rate. Da, YouTuberul cu pulă. nu mai sampu. <laughs> Clan. Vreau no să filmezi, și valorant alea. Da, mă, băieți, cred că o să urmezi o serie pe canal cu alte jocuri. Minecraft alea. Cu Minecraft cu. Valorant, cu CSGO, cu Fortnite, cu toate jocurile tot ce nu știi să joci. Tot ce nu știu eu să jocă, adevărat ora. <laughs> face top oră. Faci prea mulți bani, cu ai cu joburile asta. astea Ăsta e mai la bun ca minerul, gata Nu se mai duce da, la miner Tu îți dai seama că dacă faci plus 9 Cât îți Dar da unde faci, mă, unde -a plus 9? Tot acolo E aici, tarabă unde E taraba? E aici, mai lângă tine unde, mă? A, am e văzut Hai Dacă mă duc să fac condița plus 9, să vedem dacă îmi pică și altceva te ai făcut-o? Nu, că nu știu cum Să vină aici, că trebuie să ai upgrade Da, uite Plus da, upgrade Așa, plus 1 Uite, mă, că cresc șansele, deja de Golden Sniper, de la. 2 grupuri de adată am vins Plus 7 <laughs> Plus 5, 5 și plus 4, 4 dar, mamă ce de păi, plus 5, plus 6, 7, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 8, 9 undeva? 30 de grupări contează cu, costă cu, și skill 2 5 Am făcut-o, plus 9, Da Dar vezi că în asta poți doar grupări și pește de ăsta normală Golden, care Ce e gol din de la care l a luat tu. Te prins. Ce? Si poți să prins câte 3-4 de date, ești prost. Da, și deci, o, data aici. Da, si cu. Uite, trebuie am prins 2 grupări. O staca. Dar nu-i vindebat trebuie trebuie pe 30 de daie. Păi nu, nu, nu, da, dar trebuie și skill 2. Si skillul asta e 150 de ture cu ai ca sa faci skill. Da le faci repede 150 Baa bai Mamă, dacă mergea și cu mașina Să intri în astea, să prescuiești așa Rehune, rei Ia mă, dăm doi gold, îmi dă ea Să fie treaba bună Să nu ne supărăm Doi grupper, iar Numai tu te dă o IP și prindești prost Mamă, dacă trec. un rg faci repede, rău mai faci și kilometri la mașini? Ah, da, uite, A, dar uite poți să să-ți dea un grupper și un golden gen, nu neaparat doi de același fel A, da? Uite cum am rămas în aer Cu filmul Mama Mamă, dar ce oră face unde e asta Mamă, ce șmecă e jobul păi, le-a gândit asta bine cu jobul. Uite, acum am prins, un grupper și un golden Mai gândește și el <coughs> Am picat în apă cu regeul cum s-ar pe Samp? Doamne, nu mai știu să se <laughs> am. Am vreț tine. Când ai fain de creș, eu nu-i eu. Am făcut Da mă băieții, cam asta ar fi și cu videoclipul. V-am arătat și voi aici jobul nou. Jobul de da. miner, cred că o să vă-l arăt eu în alt, în alt videoclip, dar e cam aceeași idee. Tot la fel aveți un piquex, îl faceți plus 9 și mergeți și minați. Uhum. Tot așa dai slash mine cum dai aici slash fish și poate să ce și puncte premium și mă gândesc că și la jobul ăsta, cred că au bagat tot puncte premium când ajungi la undețat cea mai mare. Dar cred că ăsta e mai bun ca minerul pentru că faci mai mulți bani. La mineri îți dă cam 30 k pe un coal aici pe un grupar de asta care îl mereu e 50, deci, nu știu. Deci, ce punctele mai aproape, ca la miner nu aglomerat, cred că e mai ok aici. Cam asta ar fi cu videoclipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut clipul ăsta cu Samp și dacă vreți noi da, pe canal, dați subscribe, ne vedem data viitoare. Re.